Natočit film, který diváka zaujme, chce nejen dobrý scénář a kvalitní herecký výkon, ale také prostředí, které dodá scéně tu správnou atmosféru. No jo, jak ale takové prostředí vytvořit, když skutečný svět nestačí? Potom můžeme sáhnout po některém z filmových triků. Triků, se kterými můžeme vytvořit přesně takové prostředí, jaké potřebujeme, mají dnes filmaři k dispozici opravdu hodně. My se dnes zaměříme pouze na ty, se kterými se ve filmech setkáváme nejčastěji. Prvním trikem, se kterým se setkáváme převážně u starých filmů, je takzvaná dokreslovačka na skle. Přité jsou prvky, které chceme na scénu přidat, namalovány na skleněnou tabuli, která se postaví před kameru. Při správném umístění se pak namalované prvky perspektivně spojí se scénou, která pak vypadá reálně. Tímto způsobem tak můžeme na scénu snadno přidat části budov nebo neexistující kopce a města v dálce. Dalším v minulosti často využívaným způsobem byla projekce. Nejprve zadní a následně i přední. Při zadní projekci je scéna natáčená před průsvitným plátnem, na které jsou z druhé strany promítány záběry pořízené v exteriéru. Herec se tak snadno může ocitnout v prostředí, ve kterém by natáčení probíhalo jen velmi obtížně, například ve vzduchu, pod vodou nebo uprostřed automobilové honičky. S nástupem barevného filmu začala být ale zadní projekce pro diváka snadno odhalitelná a tak se přišlo na projekci přední. Přité je obraz promítán zepředu na plátno, pokryté drobnými skleněnými kuličkami, díky kterým se pak obraz vržený na plátno odráží do kamery. Scéna je přitom nasvícena přímým světlem a tak na hercích a předmětech stojících před plátnem není vidět obraz, který je přesně promítán. S vývojem nových technologií začíná však přední projekce ustupovat a do popředí se dostává klíčování. O klíčování by se toho dalo říct opravdu hodně a tak se ho necháme na samostatné video. Poslední techniku, kterou si dnes ukážeme, je využívání modelových staveb a miniatur. Těmi se u dnešních i dřívějších filmů setkáváme velmi často, a to tam, kde by jinak bylo nutné postavit nebo zničit stavby v životní velikosti. Velikost modelů je dána potřebami natáčení, a tak mezi nimi najdeme jak malé stolní modely, tak i takové, které svými rozměry hravě převýší dospělého člověka. Aby však modelové stavby působily věrohodně, musí být propracované do nejmenších detailů. Díky tomu je pak můžeme využít například pro detailní záběry, anebo je před kameru umístit tak, že se podobně jako do kreslovačka na sklo perspektivně spojí se scénou. Jak je vidět, způsobu, jakým lze vytvořit opravdu dechberoucí prostředí je mnoho. Nástup nových technologií znamenal pro některé konec. Některé, ale zůstanou ještě dlouho nepřekonané.